أحيانا يرى الإنسان رجالاً يعيشونك النساء مثل شريف مذكور ونساءاً يعيشونك رجال مثل سمح أمور وإذا تسكن في الشقة المقابلة لأمرأة ليست بهاية أموت هي لا أشعر أنها أمرأة ما أغرب هؤلاء الناس